تو ہیلو واٹس اپ گارز امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک اور ہیریت سے ہوں گے تو آج میں پھر سے ایک نیو ٹرک لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ ٹرک صرف ان لوگوں کے لیے جو نیو پلیئر ہے یا کسی کو کھیلنا آتا نہیں ہے تو میرے چینل پر آپ لوگوں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی پریس کیجیے چلتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بنا کسی دیر کے ہم ٹریننگ پہ آ چکے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک اے ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے سیدھا کرنی ہے مطلب ٹو ایکس کو آپ لوگوں نے اس کو سو پہ رکھنا تھا کہ میں اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ پور ایک سو پہ है ہے ٹھیک ہے اس کا پیدا یہ کہ اگر آپ لوگ اسکوپ گھماتے ہو یا ایسے کرتے ہو تو آپ لوگوں کا اسکوپ گھومے گا لیکن اگر آپ لوگ اس کو کم کرو گے تو یہ کم گھومے گا ٹھیک ہے اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگ اس کو پل کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اس کو کم کرو گے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ گھومے گا نہیں تھوڑا گھومے گا زیادہ نہیں گھومے گا ٹھیک ہے بھی اس طرح کرنا, آپ لوگ کنٹرول کر سکتے تو اسی طرح بھی رکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اکثر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو, کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ کم کر سکتے ہیں علاوہ اگر آپ لوگ مومنٹ کرتے ہو ادھر ادھر جاتے ہو جم کرتے ہو تو آپ لوگ کو کوئی مار رہا ہے تو وہ آپ لوگوں کو اتنی آسانی سے نہیں مار سکتا ہے تو اس لیے مومنٹ بھی بنانا پڑ رہا ہے آپ لوگوں کو ادھر ادھر جم کرنا ہے یہ سب آپ لوگوں نے کرنا ہے اور یہ سب پریکٹس کے بنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے پریکٹس کے بعد یہ سب ہوگا آپ لوگوں کا اگر آپ لوگ کسی کو مار رہے ہو تو آپ لوگوں شاٹ بھی زیادہ لگے گا آگے والا بندہ جو ہے آپ لوگوں کو مار رہا ہے تو وہ آپ لوگوں کو اتنی آسانی سے نہیں مار سکتا ہے ٹریک جو آپ لوگ جس طرح کرتے ہو بالکل ٹھیک طرح کرتے ہو لیکن اس کو کچھ زیادہ اوپر کر لیا کرے ٹھیک ہے وہ اکثر لوگ ایسے کرتے کہ وہ زیادہ نہیں کرتے صرف ٹریگر پر باز دبا دیتے اوپر نہیں کرتے تو آپ لوگوں نے ٹریگر دبا کر اوپر کرنا ہے ٹریک ٹھیک ہے تو بندوں کو ہیڈ شاٹ لگے گا لیکن آپ لوگوں کے لیے ٹریننگ لازمی ہے آپ لوگوں نے ٹریننگ لازمی کرنی ہے اگر آپ لوگ مومنٹ کرتے ہو تو موومنٹ سے بھی آپ کا ہیڈ شاٹ زیادہ لگے گا ٹھیک ہے اور آپ کو کوئی اور بندہ جو ہے آپ کو مار رہا ہے تو وہ آپ کو آسانی سے نہیں مار سکتا ہے اور آپ اس کو مار رہا ہے تو آپ کا ہیڈ شارٹ لگے گا اور ایک اور چیز جو آپ لوگ اسکوپ لگا دیتے ہو اگر بندہ نزدیک ہے اس کو زیادہ دور نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اسکوپ نہیں لگانی ڈریک کرنے ہے اور ڈریک کو اوپر کرنے ہے لیکن اگر بندہ بہت زیادہ ہو تو وہ اس کو سکوپ سے مارتے ہو تو وہ صحیح ہے لیکن نزدیک والا بندہ جو ہے وہ سکوپ سے نہیں مارنا وہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہیڈ شارٹ نہیں لگتا ہے اگر آپ لوگ ایسے ہی ڈریک کرتے ہو اور بندہ مارتے ہو اسکوپ کے بنا تو وہ بندے کو ہیڈ شارٹ لگے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بلائکن کو بھی پریس کیجیے آج کی ویڈیو بس اتنی سی تھی تب تک کے لیے خدا حافظ ٹیک کیئر بائے بائے